મતા અશોકભાઈ બગી એન્ડ વિજય પડિયા મીઠી મીઠી વાત મન માં પહોંચાવી Baby boy आनंद आने भले हाश भाई छे मरे घोड़ा मर गुडाना तलावे मारी मेलडी मापूझाई से पूटि ये सवारी माणी दूडि दाडी लाखे से आमारू માસ્ટર રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો ભલે આ મારા રાજેશભાઈ પરમાર આ મારા અમર ભોઈ શું તમારા ગીતો મોજ છે મરીડા વાળી મેલેડી માં मारी मेलडी मा वाहो से चारा चौक माम मेलू जा मारी मेलडी मापू जाए લાગે છે મને લાગે મને દુ લાગે છે